«Ти знайся мені, звідки тебе ті чари. Я без тебе всі дні у колоні берчарі». Один із тих, хто допомагає плести сітку – 17-річний Дам'ян Бабик. Хлопець каже, долучився два місяці тому. Я вирішив прийнатися до плетіння сітки заради того, щоб допомогти нашим бійцям більш успішно виконувати військові операції на Сході і допомогти їм зберегти життя, і також, щоб Україна чим швидше прийшла до перемоги». Зазвичай до плетіння сіток долучається близько 20 людей, каже студент Андрій Прихідько. Як часто вони збираються, розповідає, залежить від розкладу занять. От «Все робиться після пари збираються майже кожен день, бо ну, сітка за день сплетається дуже легко. За день сплетаються ну, в середньому дві сітки. Першокурсниця Юлія Шульгай розповідає, є декілька способів плетіння сітки. Це є запитання бантиків на саму сітку. Тобто ми просто зав'язуємо бантик. Обов'язково на кожній частині має бути пляма з іншого кольору, щоб задавало більше об'єму. Ми, наприклад, представлюємо цю коричневу ленточку і насамперед зав'язуємо маленький гудзик сюди і плетаємо через дві клітинки. Студенти почали плести сітки восени 2015-го. За цей час виготовили майже 350 сіток. Це понад 10 тисяч квадратних метрів. Одна важить близько 15 кілограмів каже організатор акції Володимир Кіцак. По словами, тканину для сіток вони отримують від швейних фабрик Тернопільщини. «Основно плетемо зелені. Чого? У нас біла зима в сучасному кліматі буває дуже рідко. Через то, як бачите, от 15 зелених і дві білих. Плетемо скажімо так, пастельні, бляклі, Чого? ну це ж схід. Там зелена трава буває два тижні чи місяць в рік, а все решта вигоріло, виціло і так далі. В інтернеті коштує 100 гривень, 120, 160 50 гривень один квадратний метр, а хоча у нас вже більше 10 тисяч. Тобто плюс-мінус орієнтовно в Збройні сили зекономили десь півтора мільйона гривень. Приблизно ось так наші бійці на Сході України накривають бронетранспортери маскувальними сітками. Мирослава Західна, Марта Журавель, новини на Суспільному, Тернопіль.